كيف يمكن لفيتامين دي فيتامين دي ان يحميك من مرض كوفيد 19 الكلام ده الكلام الايام دي كتير جدا عن فيتامين د او فيتامين دي والابحاث كتيره جدا على مرضى كوفيد 19 وفي دراسه حديثه على عدد كبير من المرضى ربما اكثر من ربعمائة مريض ووجدوا ان في علاقه وثيقه جدا ما بين فيتامين دي وبين مرض كوفيد 19. في الفيديو ده هقول لكم فيتامين دي بصفة عامة ايه اهميته وفيتامين دي اه دوره في كوفيد 19 ايه الابحاث ديت قالت ايه وازاي نحصل او نحصل على فيتامين دي باختصار فنبتدي ال... خليكم معايا ونبتدي المقال او الموضوع وهو منشور في موقع الدكتور هلال كيف يمكن لفيتامين دي ان يحميك ضد الاصابه بمرض كوفيد 19 والتعافي بشكل اسرع عند الاصابه يعني هو اساسا بيحمي من الاصابه واذا اصبت لا قدر الله بتتعافى بشكل اسرع ده بناء على الدراسه الحديثه التي نشرت خلال ايام الماضيه بصفه عامه فيتامين د معروف اهميته للجسم لانه من المعروف انه مهم جدا للعظام والعضلات وتقويه العضلات العظام ليه لانه هو ضروري لامتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي من الامعاء والكالسيوم معروف والحاجه الثانيه مطلوب فيتامين دي عشان تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفيت في الدم والاثنين دول من العناصر المهمه جدا المطلوبة لنمو وعلاج والحفاظ على صحة وسلامة العظام وأيضا العضلات فيتامين دي بيلعب دور قوي جدا في تقوية العضلات وعشان كده أي نقص في فيتامين دي تلاقي الإنسان بيشتكي بأنه عنده وجع في ظهره وفي كتافه أو يصحى من النوم بالرغم أنه يكون نايم فطرة كويسة ونوم عادي يقوم الصبح من النوم حسس انه مرهق جداً وتعبان جداً الشيء الثاني اللي هو ان فيتامين دي مهم في تقوية مناعة الجسم وهو ده اللي يتركز عليه موضوعنا النهاردة تقوية مناعة الجسم معروف فيتامين دي اهميته في المناعة الطبيعية اللي بنسميها بالانجليزي انت وايضاً مهم جداً في تنشيط وتحفيز المناعه إن اللي هي بتنشا نتيجه اصابه الانسان باي فيروس باي فيروس او اي بكتيريا. وايضا مهم جدا لسلامه وظائف القلب والاوعيه الدمويه، ومهم برضو لعمل المخ ولذلك نقصه ممكن يؤدي الى مرض الاكتئاب. اهميه فيتامين دي مع مرضى كوفيد 19 في الدراسات في دراسات حديثه اجريت على عدد كبير من المرضى وجد وجد او وجد الباحثون ان فيتامين دي له اهميه وقيمه عاليه فيما يتعلق بمرض كوفيد 19 من حيث من حيث الوقايه وايضا سرعه الشفاء. ايه مستوى فيتامين د الطبيعي في الدم؟ مستوى فيتامين د الطبيعي في الدم يكون 33 نانو جرام نانو جرام. جرام اللي هي بالانجليزي بهذا الشكل نانو جرام. وبالمناسبه النانو جرام واحد على 1000 من الملي جرام والملي جرام تساوي 1 على 1000 من الجرام والجرام تساوي 1 على 1000 من الكيلو جرام. فالمستوى الطبيعي لفيتامين دي في الدم تلاته نانو نانوغرام فيما فوق بس مش فيما فوق لحد السما لا ده لحد مستوى تمانين نانوغرام. بعد كده يبقى احنا دخلنا في تسمم فيتامين دي وده بيأثر على الكلى اقل اقل من اتناشر نانوغرام يعتبر الشخص في عنده نقص شديد فالدراسه اللي اتعملت ركزت لقيت ان الناس اللي عندها 33 ديت وضعها ايه والناس اللي عندها 12 وضعها ايه لقوا ان الناس اللي عندها 12 نانو جرام يعني عندهم نقص شديد في الفيتامين د لقوهم بيستجيبوا بشكل ممتاز جدا لما بيدوهم المكمل مكملات الفيتامين د اثناء وجودهم في المستشفى ده جدول لمستوى فيتامين د قلنا اقل من 10 لكن الدراسه قالت 12 اقل من 12 نانو جرام ده يبقى عنده نقص شديد ما بين 12 ما بين 10 لحد حسب الدراسه 33 ده يعني نقص بس ايه مش شديد وبعدين المستوى ده يعتبر برده نقص من لحد 30 وبعدين فوق ال 30 هنا لكن في الدراسة بتقول إنه فوق الثلاثة وثلاثين يعني فرق بسيط ده الطبيعي بس لحد فين لحد لما يوصل المستوى المية لكن الدراسة قالت إن المستوى الأقصى هو ثمانية طبعًا في فروق ما بين بسيطة ما بين الأبحاث وبعضها بعد ما عرفنا المستوى الطبيعي إزاي بقى فيتامين د ده بيشتغل مع مرضى كوفيد 19 وبيعمل التاثير الغريب بتاعه، السحر بتاعه. ازاي؟ لقوا ان فيتامين دال احنا عارفين ان هو ليه علاقه بالاميونيتي الانت والاكوايرد وكل ده، لكن لقوا في عند الناس المريضه بكوفيد 19 بيشتغل شغلانه معينه اسمها اميون ميديوليتر يعني منظم للاستجابه المناعيه، في كوفيد 19 الحاله بتسوء وتتدهور وتصل الى الوفاة بسبب ان الاستجابه المناعيه نتيجه كثره الفيروس بتزيد الى اقصى درجه لدرجه انها بتبقي بتجيب نتيجه عكسيه لما بتحصل الفيروسات كتيره جدا بيتكون من حاجه اسمها سيتوكاين عاصفه السيتوكاينز يعني سيتوكاين ستروك السيتوكاين ده ينتج بكثره جدا وبالتالي السيتوكاين ده وظيفته ان يستدعي يدي اشاره يدي اشاره للجهاز المناعي انه ينتج خلايا مناعيه ومناعه واستجابات مناعيه بكثره جدا نتيجه ان هو في حاله عصفة المناعه العاليه ديت او زياده عن اللزوم بتؤدي الى التهابات شديده جدا والالتهابات الشديده جدا هي اللي بتؤدي الى التهابات الى مضاعفات في الجهاز التنفسي والتورم والنزح او الميه تمتلئ الحويصلات الهوائيه بالماء والانسان يبتدي يختنق. ف في كوفيد 19 اللي بيحصل؟ لما الواحد ياخد فيتامين دال مكملات اللي بيحصل؟ بيحصل انه الانسان ينشط الاستجابه المناعيه ضد الفيروس ولكن يتحكم فيها بحيث ما توصلش الى الحد الغير مطلوب وبتمنع السيتوكاين ستورم تمنع السيتوكين ستورم وبالتالي تقل الالتهابات وتقل النسح الميه الى الحيصلات الهوائيه وبتقل وبتقل المضاعفات طب طالما الموضوع مهم اوي كده فيتامين د فلازم بقى نعرف ازاي بنجيبه ونجيبه منين وهو كلنا عارفين بس احنا بنهمل في الموضوع ده جامد اوي اهم مصدر لفيتامين د هو الشمس ان نتعرض لاشعه الشمس كل يوم آه كل يوم حوالي ربع ساعه بالنسبه للناس اللي بشرتهم فاتحه وحوالي نص ساعه بالنسبه لبشرتهم داكنه يبقى هو ايه ضوء الشمس هو اهم مصدر لفيتامين د لان الجسم الجلد فيه كوليسترول وبيحول الاشعه الشمس بتحول هذا الكوليسترول الى فيتامين د 3 او فيتامين د نوع من انواع فيتامين د اللي هي بتشتغل في الجسم وبتقوم بوظائف كل وظائف فيتامين د فاحسن مصدر وارخص مصدر هو ضوء الشمس، لكن بقى في ظروف الناس اللي ما عندها الشمس زي الدول الشماليه او في الوقت الحالي في جائحه في جائحه كوفيد 19، الناس معظمها ملتزمه داخل بيوتها ومش كل البيوت بتخشها الشمس، فبالتالي الانسان ممكن ياخد او يحصل فيتامين دي من مصدرين، المصدر الاولاني وهو الاكل، المصدر الثاني هو المكملات. الغذائية زي ما انتو شايفين في الصورة، يبقى دي الصورة هيت بتقولك ان انا ممكن اخدها من المكملات الغذائية ده المصدر الاولاني والاهم هو الشمس، ما كانش يبقى فيه مكملات غذائية غير المكملات الغذائية الطعام ان الواحد يهتم بالاطعمة الغنية بفيتامين د، من الاطعمة الغنية بفيتامين د الألبان والبيض والأسماك والاسماك بصفه عامه والمحار كل الحاجات دي غنيه وطبعا المنتجات الحيوانيه كلها واللحوم بصفه عامه والسردين كل هذه المواد الغذائيه تعتبر غنيه بفيتامين دي وبكده نقدر ناخد الفيتامين دي يا اما من الشمس يا اما من ال مصادر الغذائيه اللي احنا عرفناها واذا كانت الحاجات دي مش مش كافيه بنقدر ناخد مكمل وبكده نقدر نستوفي الحاجه بتاعتنا من فيتامين دي ونتقي شر هذا الفيروس اللعين اللي اسمه فيروس كوف 2 اللي بيسبب مرض كوفيد 19 اللي عامل الوباء اللي انتشر في كل الدول والكلام ده مهم جدا جدا لان في كلام حديث من منظمة الصحة العالمية ومن جهات مختلفة بأن الفيروس بتاع كوفيد 19 ده مش يختفي في القريب المنظور وإنما هيتنته قاعد معنا واحتمال يظل قاعد للأبد ولازم نتعايش معه بشكل أو آخر وإن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم ونراكم وأنتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته